السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم مسمعش كيفية تحميل يوتيوب دي الحلقة صفر من برنامج جندي. لو انت عاوز تحمله لنسخة اثنين وثلاثين بت على هنا بت عاوز تحملها من النسخة او تحمل احدث نسخة تحمل اربعة بعد ما على تبدأ تتحمل مكان تاني وتتحمل مكان تاني وتتحمل مكان تاني وتتحمل مكان تاني المكان مكان تاني وتتحمل بعد ما تخلص تثبيت البرنامج هيظهر معاك الشكل ده استني كده اقفل كده عندي حاجه انا عاملها على كلمه ناوي هضغط في دي ابتدي أنا أعرف إذا كان عندك مشكلة في الكاميرا، أولاً، أخذ الكاميرا وأحطها في الأسفل، أخذ الكاميرا وأحطها في الأسفل، أخذ الكاميرا وأحطها في الأسفل، أخذ الكاميرا وأحطها في الكاميرا وأحطها الكاميرا أول حاجة أختارها تشغل تشغل تشغل تشغل تشغل لان تشغل تشغل تشغل تشغل كده عايز تزود مثلا تشغل تشغل مثلا تشغل تشغل تشغل تشغل عايز تشغل تشغل شويه كده. لانه أنا ان يكون عاوز مثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا على المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا ده هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل هذا المثل eat. Mm -hmm. كيف ترحيش الكاميرا الكاميرا هنا <تصفيق> إن شاء الله، ننتظر الجزء الثاني إن شاء الله. تعرفوا إزاي أخلي اللاعب ده ربع الأحمر يتحرك إن شاء الله أقول لكم في الحلقة الثانية من سلسلتي. اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلك حلقة ثانية تعرفون جميلة. فضل الجزء الثاني.